إذا جاءته الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها دار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جَاءَ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 آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صمت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 إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنفون ما تشركون